Tervetuloa tutustumaan Turun yliopiston kirjaston kanssa PAMP-tietokantaan. Tällä videolla näytämme, miten teet hakulauseen, jossa käytät sekä vapaa- että asiasanahakua yhtä aikaa. Hakutavat yhdistämällä saat mahdollisimman kattavan hakutuloksen. Tutkimuskysymyksemme ovat, vaikuttaako auringon polttama iho iho syövän syntyyn ja mikä yhteys auringon polttamalla iholla on naisten iho syöpään? Tutkimuskysymyksemme hakusanat ovat auringon polttama iho ihosyötä ja naiset. Olemme listanneet itsellemme englanninkieliset hakusanat valmiiksi alustavien hakujen ja sanakirjojen perusteella. Tehdään hakusanoista ensin hakulauset. Lausekkeen voi tehdä valmiiksi esimerkiksi tekstinkäsittelyohjelmassa. Fraasit laitetaan lainausmerkkeihin ja fraasin viimeinen sana katkaistaan tähdellä. Ensin yhdistetään kaikki aurinkoa tai auringon polttamaa ihoa tarkoittavat hakusanat or-operaattorilla, eli hakutuloksissa pitää esiintyä ainakin yksi niistä. Pistetään tämän or-lausekkeen ympärille sulkeet, niin PubMed osaa käsitellä haun oikeassa järjestyksessä. Lisätään and-operaattori. Ja sen jälkeen sulkeissa kaikki ihosyöpää tarkoittavat hakusanat for-operaattorilla yhdistettynä. Lisätään jälleen and-operaattori ja vielä hakusanat naisille. Valmishakulauseke voidaan kopioida sellaisenaan PubMedin hakulaatikkoon. Hakua varten olemme avanneet valmiiksi PubMed-tietokannan kahdelle selaimen välilehdellä. Tällainen haku tuo siis tuloksia, joissa esiintyy vähintään yksi auringon polttamaan ihoon liittyvä hakusana, vähintään yksi ihosyöpään liittyvä hakusana ja vähintään yksi naisiin liittyvä hakusana. PubMedissa suurimpaan osaan artikkeleista on kiinnitetty asiasanoja. Tiiden avulla löytyvät kaikki samaa aihetta käsittelevät julkaisut. TopMedin MESH-asiasanastoon pääsee etusivun MESH Database-linkistä. Asiasanastoa voit ajatella sanakirjana, josta löydät oikeat sanat käyttämään tietokantaa. Asiasanojen määritelmät voivat poiketa sanojen lääketieteellisestä määritelmästä. Hae sanastosta yksitellen sanalla ja hae myös sen synonyymme. Valitse aiheeseen sopivat asiasanat. Saat niistä oikeanmuotoiset, kun siirrät hakusanat Search laatikkoon klikkaamalla at to Search Builder. Me sanat lisätään hakulausekkeeseen leikkaamalla ja liimaamalla ja toisella välilehdellä olevaan hakuikkunaan tai tekstinkäsittelyohjaamaan. Tarkista vielä että hakulogiikka on oikein, eli että sanat tulevat oikeisiin kohtiin, eikä mukana ole turhia ylimääräisiä sulkeita tai vääriä operaattoreita. Haetaan vielä ihosyöpään liitettävä asiasana. Tutkimalla hierarkiaa näemme, että Skin asiasana tuo mukanaan myös tarkemmat ihon kasvaimet hakuun. Siirretään asiasana hakulausekkeeseen. Lopuksi haetaan vielä naisia tarkoittava asiasana. Nyt meillä on aiheestamme valmis hakulauseke, jossa on sekä asiasanat että vapaa mukana. Voimme tehdä tällä haumpa tietokantaan. Asiasanoilla haettaessa ei löydy kaikkein uusimpia hakutuloksia, vaikka haku muuten tuo hyvin aihetta käsittelevät artikkelit hakutuloksiin. vapaa tuovat tuloksiin ne artikkelit, joita ei ole vielä asiasanoja. Haun jälkeen voi tarvittaessa rajata tuloksia esimerkiksi ilmestymisajan tai kielen mukaan. Rajaukset löytyvät tuloslistan vasemmalta puolelta. Kielirajaus on yleensä Additional Filters-kohdassa ja kun sen ottaa näkyviin, Pitää vielä valita kieli. Muita rajauksia ei kannata käyttää, sillä ne usein pudottavat uusimmat tulokset pois tulosvedesta.